Get mm -hmm. قالوا باش احمد عاد بلاقرين والشعار مثليهم عاطبوه الياسرين ونزال ازا يعطيهم قيلو يحضيه الياسرات قلايع يعلعلو كاملات الهل الظوان كان جات اسمعوه الياطيهم وسهريهم وخضيات ونزال يدحيهم الهل الطمع وقض يكون لمع زم مبني عم يحضيه عم بيع هو قريهم راجفة الله اللي ثم روحة عليهم فشحمد أحمد قرين الشعار فيه هم عاطفه ياسري من زال الله يعطيهم كون زنديهم وحسوس بيهم تهو وعلمان وكل ساكن حيط شن كانت كان بذن العرب بلد البلاد ونعن محاصر بذهان بعد اللاعدة وملك الزمان الازمان شن سويده حمد من رمش وعاقري وعبد الرحمن بشوف عيني من مددت مكاني زاد وزاد زي واش وواني قال الحد من الدهيبين الزينين وزان عدمان قرشه ولعبد الرحمن بس الحد بعد فيه الويات الكبر قد ذاك اللي رد سنان من يم الكبر المد وتمر فيه تبيان <تصحيح> لهو اللي ما يسوق و تدريش و يقدر يشحد ما يتواسك تمان الله يعافي عن قاع عند و جادتي و للشكر مقصد مقصد ما هو مقصد تبيان كف برهان ملكو سباب ملكو شيخو يا غير اعطاك المليك ذوك واقول هاتوا برهان بوك انت و للشكر ولا نوجة وعيشوك شرقك تعرف سكان وهي القول والسلوك عمك عثمان ما نكلب وانت ما كلبوك وانت عثمان احسان وشعراء يتبقوك وانت عزمان الثاني اللي محالي غلوك فلو جبت عزمان وعلى نظرتهم قدروك وشكو متبوك عثمان وحب عبد الرحمن وعبد الرحمن شيخنا نحمد المعالي قال له ليش شيخ يصول لك عمرك يبطم يجال ومنك حد يصول لك الداع وطارح باله ويعود الله يقول لك الحق <تصفيق> الروخر قالوا شيخ شيخ ومتاز سقيل والبركة منك واد قامع اللي يصير ديرو تمو ولا تبجالو وأنت الغير ويعز الغير اموالو تحب الشاكر ما كتير عندك تفتح تشكالو سول عن حاله. ذاك يسوع لانه يسوع لانه يسوع لانه يسوع لانه يسوع عن عن العوام. يسوع لانه يسوع لانه يسوع لانه يسوع لانه يسوع يبرم. يسوع لانه يسوع لانه يسوع لانه مر عليه قال وسحب جا وقال له ذا الوقف العدل اللي يبا وما ومعاه قل وكلمه وشبه ما تلتفا ولولانك موطان الولايه بينت حظ بحر الجود التهامي وفيك ابن عمك ما تعو وعن شيك شبه متعاني وفيك العو ما تعوذ بالكوني قدامي يا شيخ احمد وابسول فيك كتاب مر حامي في كتاب وخف والهم فيك اللي يبرع وعوان قال له الله راعي نيدو انك تموت موشبوك يبرع <مسور> أنا ياي يا يا ياي ياي ياي ياي يا بحر مشمول ومقطع مشتهر وطاح وظل في جبال. من معاكم بلا يشرح الاخلاق ويصبر الاخضر وامي ملانة. رقيع وهاد ملقاه تبغيه الناس امانة عن مختلف ويجار ويحوم يومان. ألو شغل لك؟ الله يجزيه <تصفيق> الخير. واللي قالوا على الحاجة العام باد لحقوا لا حب لهم وجاد وهلوا يا جهي عاد. ومعر الحاشة وعاد لي كان زاد الاهد فيه بلا حاجة يا غير انا وحدي فلا نحزم لي من وياشة ومعر الحاشة حد كان يشمسة البلاشة وكويد السقال حد مشغوب لا عنده وبعيد من غير بعد عنده خين معلوم ما عبد العزيز جر الظهر وتقلاب بالصبر ورهوب الوقر وسهر يسمع شي متمومة لكن شي عثهما يضروا على مخدومة شاعر لجاه ينطى ما هو عارف شن هو ماذا بس بابر سبة تنكر ما يخط في جبار شي هي تلم ما يخط فيها مشي جبار بيضنا عميت موما والله شي صرة تنكر للعار والوم غيره للغير ماتونتر والله عشرة مطعوم مرفوض والله ساد ماروه والله مطعوم خزوما خلطت عليها بـ خلطت عليها والله ونطعم ونحوره زاد مرة زين قال شاق <تصفيق> في <تصفيق> كامل حكم وشرع ماهرك عند المطاين ما باين خادم مغرف لاق عن مغرف للمطاين عطاني عشره عاينه وكلاها وخاين هو من ظهر باين وعشره من داخل باين فوق الخيط وطفح الشباب آه يا خضام المرجل دا هو من تسبيحك لا I got إذا كان الدنيا وان ونشيل القالق مني بعد بعد قلب الرويان سهبي قليد المثني بعدو مني يبان بعيد عادي قليد ولا هني لكن اللي طارح كنت بليل غير اليوم الهم طَنِّي والسقرة مني قليد عن زاد وسقري عني دخلتها ودارت وتاني السمح عرفت لعاد القضيب اللي نعرف سواد عند القيود قبل فدهور نوبه فيها سواد نقاد الاخلاق لجبر جبر الخطور والقيدات وصوت النشاد ينشد جابر ذاك اللي دور والقيدات والمعايل زادين عليها بطحه كامور ويلو راني قلتو ما كنت بالقباط نقول المطلوب يا باطل اللي قلتوا في هذا قول الشوق ويستهوات التقادم وفرحتلكم يا غزال غالي و زين عن البال من سلمن افواه اللي شرق ماخ طيب التماي عن دلوت وزد وزاد <مم> يا العلب الهكاك العلب اللي يا هذا يالك يالك يالك يالك يالك يالك يالك لا لكنت المولش غاك بالدنيا ما زلت لحباب والله نبقي ما زلت تراب والله ما زلت على بابي نبقي ذا كامل من الأعلاب ونبقي ذاوك العلب النابي ما خلاه اللي فوق دار الهادي عن بل احبابي اللي شفت النار عليهم جيت من الهادي. دان نار انا نعرف اللو اللو مان داهي تسميه يا غريب انا نعرف اللو اللو مان داهي تسميه يا خايف يا طنجل عدل رايي تميه ومهيه معدل ومعدل كنت فيه نغري نشوف قضيب الخرشيواز قلية القريفات وتاز ريويلة وقضيب اليزيد الله ومدقي الاخضر ومازماز وجب بيت العيد ما خلاو الدمع كاز ولا خلاو العيد تلا عيد قدم بالله رق انت اسمك قلت النصل للحق عندك نزلت مريم فقدم بالله نزلت حق الله سبحان الله حق الله حق قدرت سبحان الله والله والله ما قدرت سبحان الله هالرجل ايش هالسبحان الله نفاك عملك الأيما أوشي خاسر ثم وبعد لاوشي شاير ولا حرام أوشي خاسر ثم وبعد لاوشي شاير شاير شاير ولاح وحرام العين جبايات الفوم والتبات الفوم وضيرات الصنق الفوم ودرق من نزلات ما شفتيهم لكي العين تردي محروق زاد اللي بين يدينا اللون نعرف بعد الليلي قدرت هاك الدهر الي جبرت قعدت تحت يجدرلي صدرت تهيش بوصه ضي وحذر والدنيا قاعد قدرت ونحاشت حاشت وكسهم إلا هذا الودي ما زال ونشهدها وهي ياك بلدها والتعيش طاير ما زالت بلدها. المختار قال عنك يا محمد الامين على اهليه ذوك اجمعين سلم وسلام وطن ثمين في تمام المقصود وأصحابي الخوت اذا هنين ما بتردد وفي الليل طريف وللو تعاقب <تصفيق> ليل لبنان الحين وقت مود لين ثنتين المقصود لحقلي ثواب ليله تكرار اللي منها وقت قصير اللي حامل من عود عالم بعد الحيل معبود عنه صعب وثقيل وكود حملي بيه وقاسي وغريش مني ما نقدر كنت نعود سابقا نرفع عود حشيش طير من منه المعبود الصيف عقب ولا منيش وخارو اللي قرائل وزاحت فرقاني دوعيش وقل رجل حد يعود كان يجيب اخبار وبعيش يا جدا يربيها يقال <تصفيق> بلاقات فيها غير ما عليك الحال حد مرا يبقيها يسمى قد اللي قال لفات سحاب لخريف وطافي عاد شاب لخريف وحركة ياجوره فرغ باس الخيل الاركاب منهم كانت معذوره وخلط برد الليل نطل ورياح السهوة مهروره وخلط زادي وول الخيمه هي امور شاجير خال هذا الواد والله زاد الدخل العاد ما هو يزيد التفقاد لحد يقليه وهاي الرياح اللي تتراد زاد عليه ها الشعر خل هذا الواد والله زاد دخل العاد ما هو واد يزيد التفقات لا لحد يسوي قد اللي واقع فيه وهاي الرياح اللي تتراد زاد عليه من اللي قليه غير راه بلد معه ما هو للبلد عالم به لما كره فيه عود ما هو لازد متى انا القعاد تمونك بيه ومشيك لا يقبالكش فيه شراد وملا نهنيه ما يمكن عنك تحياد وشي مراد وكل بتواسيه قد اللي عخو مراد وهي ماهو زايز قدو ولا ولاحظتوا حاد مشي وما يداش عنده لا يتمونك فيه قعاد بعد في الاخلاق غير مولك عند العيني جيت من شاقنا في خيمة كنت الحسين شافت عيني صاق لها صاق وقلبي عنده خيول الزين نبغي تعطيني ذاك الصاق والله تعطيه لمن العينين ولا فينا واحد ما يبقيها نقا هو الاثنين غير الصاقع وفصل فيه لمنع مثل صاقلها بالموسم صاقلها يسعد صاقلها من عند الصاقل هو عود الصاقلها عود الصاقل صوب صاق الريم رصاق وفيه مكفر للصوب والخاطي لك من الصاق وكافي من صوب جابر بي للرب منزل من أقصد من العرب وبان بعد الدم العرق واللي ما يجبر حد الهذيم العرق قولش كانوا في الملزم بو قدروه الدنيا قذاره فيهم له القوان والهود عيد واحضارهم وقريش اولاد رمان ما فيهم واحد يبار وفيهم جيل موالي كل شان وفهم التفهم الاشاره بعاده الخويمه تشهر عليها تعرف بالماره ويعرف المحيي من قد خلاص عليه الفرار سي اللي في شفيط طرحة ماني حي عدت عليه والحسي اللي تلا شابور اهل ابات ريب وحاشي تمور مسور منهم ليع تشب سامور وهذا الوكر من الري ظاهر ما هو مستور فيه ديار العراق يحكو لديار فلول في فيه الهرول ولو جاد وتاي وبيه قلت غرايا خيمات ظهر الشرقية من الخيام فيها مجمع من الآيات يتكلموا وقصر الكلام لحكون وحده كلمات خط التبسام عالكلام متيقن عني لما من عمري لا هي فنتام وفوذنيه وكل كلمات عني ياك <تصفيق> وحسن هذا اللع <تضلع> عراضي تاو قول القراو تقراو القراو اللي منهم تاو لاي قول نبيي وانا عنها هون اللع عودي سلمها علم هذا يعني ما هو شو القراو ما هو شو انا ما نشافك اكيد تري بويبه وخشم وهره خشم وصل يا خشم وحومات تقدان زرات ام الطريعة وصفح تل الواد وعادو في الهان اضطر ضيقة قد المكسح تغلات المينة تام وعوينة عن زم اللي قاع اللي لليان تغرف المينة وقع في بدر زينو، اه في تيم دغفق لقراق الاثنين لعبيد الرحمن الثنتين ليام الظهره القصيره ما اله نقطع شبين شفت عليهم ما دير انا عرفه ظل مرجع بين لخيامه منزل تذكيره وهذا بالرماد منيران دار معانا والعميره وهذا هو الحشيش الكان منشوره هو بالحصيره شوفي عاد شوفي تولول واكديد ومحا مفنقل وتويز صميد وتشفنقل جبرا وجيبير وندات وشيل شي لقندر العين وشوفي قرقات عاري بعد علي بروان لما شفتي والتيم والشات ودبد يا عيني ونيوان فوق كل النور وتيكات ايه تخلت عقبلك صاني من اللي صرتك دي ما تبقى مسلق مارتها عندك راعي شوف العلب اللي عندك من قبله قطل لقيت المن مصدوف علي فخلوه من اللي خلص عيده وبرخ روح ومنشوف توت بيع لنزلوه وما قطوه معروف وطيت معاه شوي على من بيست وقعدنا يلي يغفر لي صلينا هم ولا معروف انك تظهر كون اللي ذاك الصوف اللي وبر خروف ولا صوف وذاك هم اللي قاعد كامل ولا صوف خلاك دميا وعن الاخر ما هماك وما نبضى بي بيا مرعاك مرعاك انا ما هو ما بيا لانك بي وكري وبكاك من سديك فيك الحيه لا حرية فيك وياك الواد ملاك حليب. عمر حد الجد تزيد سعد زين لا سعد بيه وخرها لقد التلهي فيه الهم الله يسكن يجبر هم له لي والله يسمع ويشوف تم ولمع يقا يخليهم نادم راس وفيلهم وظهر شنقيد يقدر بير ملكور خلاه فيا يا خير من الحية والزير يا خلو من الناخلة يا خلو وولدها دم يا غير جميع اللاحق من الأخلة ما يخلى بعد من دويرات سلمه في شيل وفي النخله ووتوات وات وسابق ما فات خلى ما يخلى بس كنت نحاني ما وافق واصل بيه لأنا أكد يكون عليه ذا اللي علم بيه نواسيه ما أحشاك معاك دا مختيرك تعفيه وخليه ما الحق منه عقاب وفي يوم الحساب جوليه وفي يلي لا أرق كابل وننبذى بالطويه عفوك يلي لا التواب على يوم التياب عفيه يا غيران يوم التياب ما الله نحاسب به عندي عني يوم الحساب هناك هذا، هذا، على لك ما الناس حر الصيف فوت ذل م길 دكيله صار متقاني هاني ما هو تظهار وهاني هو العين راني طيتك لازم العين اليوم في راني سبتلك علي كشواري يا لي منكرين يا تكذب لي ما توشين يا يا <تصفيق> باش تريد فاخلاقي الحي المجيد الا في تم فوك ادعيلي دون قوديت وفيه هديت والله بعد الواشيد يريد به عليا مولد تليه نعود قودي مراقديت راي الدين نعود قوديت ونشوف الواشيد اللي زيد شوف اقل مبيت وهذا الصبر على المنطقة الله الضيف العراد دخل وقيس الميعاد العراد وانفار الواقوني عن الاخبار اشداد باش تودي انا جواد ما يخطيكم دهر الزوار الزوار وفيكم الاقراد واللي طاح وفيكم القرار لما ما لزاد لي زاد وقيتم نباط العار خاسر بعد عليكم التم والثمر ينكر الاخبار يفوق الدخل لا تشتلج عنك يا فو دخلوا أقيسنا لا تجلس عمك يا فراق لا واخلاقك لا تضيق، خلي عمك تضياك اخلاقك تسلف وخي شوي وانت وياك اللي دون فراق انت اللي مضيف مشتاق الضي صدرك حي قولة بالتطاق ريت الذاق على صدرك حي ومنيش لدي الحباك مع قلت تتل وعلى ري العين اللي تاق اللي محشش لدي فلاك حي لا تبراك مزاد القايد زاد الحي يا خي بنيك القلة فيك لا تحسبها عن من ذي عن ماني حي عليك أمليك تجب عليك خيمة محد حي ولا نطيق حز حي نصب <تصفيق> يلعبني <تصفيق> <تصفيق> مروح سهوس مال من واد لبيوقة عمال و سهو تمال وجاد من زرات توميات وتوميات شو أحذاد من أمور مسكاس وبيلا الزاد بالعادي لعادي مسكاس أذلت عربات وبيلا بلت فيه بعد بعد أذلت صخرات بلت فيها مناد مراد عين ساحب يحسب زرات سهو تمال الغيوان اللي فيهم صراحه فلات المغرب والله بالعراق ضنبه تعالي سمعية رهوية يزاك عليا تكرر ورعاك رايم خوف مني راي من رايم بس بحين الرايم كي دنيا الحيي لفكاك علية راي بالماس لما سبت الهلاك خليها كامل سايب هذا بي خوف مني يجاك نتفاتل والله نتعايم ويا حد لا نصبرهاك بي عودان إني عايب غير كمان بعد ذاك معروف إني ماني صايب عمر يا الفي كلش عم يحمل قلبك البرود الله يجيها لا مترود عليه ولا يقدر موجود. اسميك ندور من نصيب في المشي المقصود. انت يا عدل المراكيب وتروحني من عندي عوده مهريه حاسي العليل. راحلة نصرة الغيوم ونزلت من لعلي بالطاليب به تروح السمسيه بعد المشي اللي ما هو صعيب وهي البعيله الا عند السمسيه والله العلي. اللي, اللي فخلاقك موجود ولا حواش وانك محدود يومك الاول من فم تقول يا شمري ليل تعقب الثاني من اللي برد عليك اللات الله عليه عود هو يوم جينا لطار غير طار احنا لا جيناه مفروض نقيسه حد خدار وذاك الحالي لواسيناه ان قال عدلنا عار ولقلنا ما عدلنا نعود واجينا جينا Thank you.